Мельничанка Вероніка Саківська сьогодні кров здала вперше. Каже, ніякого дискомфорту не відчула. «Бачимо станцію здавання крові і думаємо, що можна здати, якщо є така можливість. Я не знала, що сьогодні день донора. Здаю вперше, почуваю себе нормально. Випадково побачив пресувну лабораторію хмельничанин Павло Молчанов. Розповідає, вирішив здати кров. Додає, після почувається добре. Почуваю себе гарно, а кров здаю періодично, коли треба. Ну я взагалі йшов по справа, але бачу, стоїть станція прийняття, десь по телевізору чуш сьогодні день донора. Я думаю, видно зробили таку. Ти, думаю, якраз заодно нам бо вже десь півроку не здавав». Автомобільна лабораторія працювала з 9 ранку до 13.00 біля кінотеатру Шевченка у Хмельницькому, говорить завідуюча відділом карантинної плазми комунального неприбуткового підприємства обласний центр служби крові Івеліна Мартинюк. «Сьогодні всесвітній день донора крові, тому ми виїхали сюди, в центр міста, щоб як можна більше людей могли прийти і здати кров. Перед здачі крові обов'язково людина п'є чай, з печивом, після здачі крові отримає довідку звільнення від роботи і грошову компенсацію розміру 80 гривень. Та не усі бажаючі могли здати кров у пересувній автомобільній лабораторії, каже Евеліна Мартинюк. За її словами, все залежить від самопочуття людини та супутніх захворювань. Кров бажаючих «У нас дуже багато здати кров, але не всі можуть бути донорами. Тому що ми оприділяємо спочатку групу крові, гемоглобін, проводиться бесіда з лікарем, і по мірі того, як людина спілкується з, з лікарем, можуть возникнути питання, і людина не може бути донором. П'ять донорів за чотири години роботи при автомобільної лабораторії Еверіна Мартанюк пояснює дощовою погодою. Розраховували на більшу кількість людей, зізнається лікарка. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.